Від дороги, що веде до села Кринівка, курган розташований приблизно у 30 метрах. Разом із краєзнавцем Сергієм Кухленком журналісти Суспільного діставалися до нього крізь поле з соняшником, засіяним в притул до схилів пагорба. Похованню близько трьох тисяч років, розповів краєзнавець, належить до пізньої бронзи або залізної доби. Ми на спостерігаємо воровську яму, яка була в прошлому році літом і вже рік пройшов. На жаль, вона Існує, її так і не зарили, тому що немає фінансування. Чим опасність цієї ситуації? Те, що археологічна пам'ятка, курган відкритий, він руйнується ерозією води і є безпосередня небезпека для місцевих жителів, тваринок, які можуть потрапити. Так, за попередніми даними, глибина до 8 метрів викопана. Дійсно туди падали тваринки? Ну, я так думаю, що падали, раз вони цілий рік, цілий рік вискрита холод'язь така. На даний час це питання практично вже вирішено. До холодів, до зими, я думаю, ми все зробимо, засипемо його, проведемо в порядок. Охоронна зона навколо кургану відсутня, показує Сергій Кухленко. Охоронна зона має до 20 метрів навкруг пам'ятника. Тобто за всі сільхоз роботи не повинні виконуватися. Ну, цей курган має ще кроме одного насипу, пам'ятки ще має, ми спостерігаємо, бачимо, 2-3, де трава, бачите, не засіяна. І по цю сторону теж от у нас є, там спостерігається 5-8, всього 8 насипів. Розритий біля Тарсянки курган не поодинокий випадок, розповів журналістам Суспільного директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середин. За його словами, протягом кількох десятиліть у Запорізькій області грабіжницькі розкопки співробітники центру фіксували неодноразово. 2010 рік, наприклад, саме такий яскравий, це Мелітопольський район, коли ми ну, майже от, Побачив вже величезну бригаду, яка ціла бригада працювала на кургані з використанням важкої техніки. Е, відразу викликали поліцію. Але поки полі... ну, поліція приїхала, вони встигли скритися і навіть бросили там техніку. Схожий випадок журналісти Суспільного зафіксували 3 вересня 2018 року у селі Новояковлівка Запорізького району. На цих кадрах бачите, як вчитель історії сільської школи Олександр Чечель показує кількаметрову яму, вириту під напівзруйнованою Покровською церквою. За його словами, існує місцева легенда, що у 19 столітті, коли будували Васильівський замок, що в 40 кілометрах звідси до цієї церкви проклали підземний хід, а в ньому начебто сховали панські скарби. Копачі шукають їх і донині, розповів учитель. Поки є існують оці всі чорні ринки, аукціони, на жаль, і буде існувати цей тип злочину. По грабіжницьким розкопкам жодне справа не дійшло до суду, тому що жодних не було затримано, наскільки я знаю, ну, передовж останніх десяти років точно. А в говорячих слідах дійшли до суду? Ні, їх не, не було нікого затримано. За законом ми охороняємо, за законом є певне покарання, але а, система оперативного реагування, система а, зна, знаходження тих, то цим займається, вона ну, не, не відпрацьована В таких випадках. Ми можемо вже інформувати і інформуємо органи правоохоронного правопорядку постфактум. Проінформували відкривається карне впровадження, починають шукати. але ще на даний момент жодного з таких копачів не знайшли. При тому при всьому, що ми ну, розуміємо, що знайти їх можна, було б бажання. На сайті Нацполіції у Запорізькій області від 24 вересня, зокрема, зазначено, що на теперішній час у слідчих перебуває 18 кримінальних справ, відкритих за ознаками статті 298 Кримінального кодексу України, незаконне проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини. За словами Владислава Морокко, взяти ситуацію під контроль можна за допомогою моніторингу у територіальних громадах. Що на місцях ті ж самі не заваланка поліцейська, там мовні шерифи, мовни дільниці теж зрозуміли і знали, що на їх територія знаходяться, і моніторингали. А у нас їх в області. Ну ми знутрікомплексними курганами близько 7 тисяч. Собственна Ініціатива. Я та голова громади, як завжди, волонтери підключать вольники. Я думаю, будемо підключати, тому що вони повинні. Е Будь обізнані з історією цьогорідного краю. За словами Владислава Мороко. нині за ініціативи обласного департаменту культури, туризму та релігії для допомоги місцевим громадам створюють інтерактивну мапу, де будуть позначені всі кургани в області. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.